المعرض الأول لمنظومة القبة الماسية تحت شعار حلول جذرية لمشاكل الدولة الليبية وقدم من وكالة القبة الماسية مشاريع بحثية متقدمة دفاعية برعاية كلية الهندسة العسكرية. نحب نتكلم شنو المشاكل شنو تقدر تساهم منظومة القبة الماسية في حل المشاكل الجذرية هذه. القبة متكونة من عدة أنظمة دفاعية، 8 أنظمة دفاعية. منها حماية المقرات النظام الأول لحماية المقرات المدنية. يعني حماية المؤسسات بشكل عام. وزارات، مؤسسات، سفارات فتبدأ من المزايا الجوية في في المنظومة إنها تمنع انتهاك حرمة مؤسسات الدولة من أي طرف كان. في المنظومة هذه كان نحاولوا على وزارة الداخلية وزارة الخارجية بالإمكان دفع وزاره الخارجية بالإمكان دفع السفارات بالإمكان دفع, دفع على مؤسساتنا في نظام الآخر هو نظام القبة المسيحية المقرات العسكرية بإمكان دفع المعسكرات كان دفع على على مقراتنا بالإمكان بدون بدون إن الموضوع منظومة آلية تكون منصات كون من منصات تحكم عن بعض في أسلحة خفيفة متوسطة وتقيلة بغرف تحكم مجهزة تجهيز كامل وعن شفاءة فبإمكاننا أن ندافع على مقرراتنا عن طريق المنظومة القبة مسي حماية المنشآت حماية النهر حماية الكهرباء حماية الأمن الماء حماية الأمن الغذائي كلها يتم آلي وبطريقة محلية مصنوعة مبتكرة داخل جولة الهانز العسكرية فهذه يعني الأمن الغذائي والأمن القومي للدولة الليبية بالإمكان حاليا تدخل المنظومة للخدمة وبالإمكان إنها تساهم في حل جدل تمنع الانتهاكات تمنع سرقة اسلاك الكهرباء، تمنع سرقة اعمده الكهرباء، تمنع التخريب من المخربين، تمنع والعياذ بالله الامور الاخرى مثل التفجيرات والاغتيالات وغيرها، لان البشر عيبدوا يتعاملوا مع الاف، عيتعاملوا مع منصات. منظمة القبه المسيئة عندها نظام اخر وهو نظام القوات البريه. اصبحت الان عندها مركبات بالامكان انها تنافس الغرب في انها تبدا انتاج محلي وعندها الامكانيات انها تتم من اسوا مدرعات او راجمات او حتى منصات اطلاق صواريخ عن بعد مسيره او غير مسيره. بالنسبه للقوات البحريه بالنسبه للقوات الجويه بالنسبه للقوات الدفاع الجوي لكل من هذه الترسانات الجيش بكامل عندنا لها نظام خاص بها. كل قطاع من قطاع الجيش والمكون عندنا له منظومه خاصه كل تحت منظومه القبه المسيه، شنو يهم المواطن؟ كيف تحل مشاكل المواطن؟ كيف تحقق للمواطن حياه كريمه؟ عندنا من مشاريعنا احنا متخصصين في المشاريع البحثيه اللي لها علاقه بالامور الدفاعيه، عندنا مشروع اللي هو ثلاثه ثمانيات زائد ثلاثه ثمانيات مسمينا اللي هو الدبل تربل اي بلس هذا متخصص في حمايه الحدود. يعني حدود الدولة الليبية بعد إنتاج المركبات المطلوبة واللي هي 4000 مركبة بالإمكان تأمين جميع الحدود برية وبحرية وجوية خلال 72 ساعة كحد أقصى يعني التهريب، الهجرة، الوقود، السلع المدعومة هذا كله يمنع تماماً بإذن الله يقعد تحت سيطرة الحكومة هذا ينعكس إجابة على المواطن كيف ينعكس إجابة على المواطن؟ يعني المواطن السلع المدعومة بدل ما تدخل للدولة الليبية بعد تباع عن طريق المهربين والمواطن يبدا يشتري من من السوق الموازي بالعكس تو عتق السلع متوفره البنزين اللي هو يهرب لشقيقتنا تونس 750 الف دولار في السنه. 750 مليون. 750 750 مليون دولار في السنه هذا فقط للدوله للدوله الشقيقه تونس عرفت؟ هذا بالاضافه الى النفط بالاضافه للمشتقات الاخرى اللي تدخل بالدعم وهذا من البرامج اللي تخلي ان الحكومه. تدعمها لان هذا في حياه كريمه للمواطن الليبي، في حياه كريمه للمواطن بشكل عام اللي عايش في الدوله الليبيه، في سياده للدوله، في سياده للحكومه، في اظهار للامور الاقليميه من الناحيه الاقليميه ومن ناحيه من الناحيه العالميه، ان الدوله الليبيه اصبحت مصنعه، ان الدوله الليبيه اصبحت قادره على انتاج سلاحها، ان كليه الهندسه العسكريه ومركز البحوث وكاله القبه المصريه اصبح جزء من هذا النظام بإمكان بايادي ليبيه ومهندسين وبناس افاضل. متواجدين معنا هنا وبما فيهم السيد امر الكليه العميد دكتور مهندس ناصر مخلوف ساهم بشكل حسب امكانياته وحسب حدوده في مسا... برعايته هو وبرعايه الكليه انجاح هذا العمل لهذه المرحله فنشكره ونحييه على الجهد اللي قام به وهذا شكر ليه وبارك الله فيه، وأول من دعم، وهذه تتسجل حق في رصيده، حتى من قبل يدعم رئيس الأركان، ومن قبل يدعم رئيس الأركان السابق أن هذا من 2016 وحنا نشتغله، قام هو بدعمه وقام بتشجيع الفريق حسب استطاعته، فنشكر ونحييه، شكرا يا فندي، بارك الله فيك. نشكر الفريق بالكامل، نشكر نشكر الأفندي ضابط الأمن عميد عمران، بارك الله فيه. مجهوداتها ووجودها وحضوره وتوجيهاتها كان لها اثر كبير في في نجاح المرحله الثانيه من منظومه القبه الماسيه. حاليا بعد فضل الله اصبحت الدوله الليبيه ورئاسه الاركان ووزاره الدفاع برعايه كليه الهندسه العسكريه تمتلك نظامين دفاع دفاعيين قادمين انهم يخشوا للخدمه في اي لحظه اللي هو نظام القبه الماسيه لحمايه المقابرات المدنيه ونظام القبه الماسيه لحمايه المقابرات العسكريه. هذا شنو يحل الدوله الليبيه؟ ما عادش فيه يادو بالله حتى في الحرب. يصير باتر يصير... يصير احتكاك مباشر مع المجرمين معش يصير في إصابات. ما عشان يصير في إن ناس عندها عندها أمور صحية نتيجة إنها انصاب في حرب أو كذا الحرب كلها تبدأ عن بعد التقنية تسهل هلبة على الدولة الليبية في حل المشاكل السياسية في حل المشاكل العسكرية كيف تقولي تحل مشاكل عسكرية نعم لما تبدأ متفوق عسكريا تقدر تتفاوض على على على في قاعة الاجتماعات بشكل أفضل تقدر تتحصل على مكاسب سياسية بشكل أفضل. الهندسه العسكريه من واجباتها الامور البحثيه بحكم انها عندها مركز متخصص قائم وهدفها الوحيد حل مشاكل الجيش الليبي. مشاكل الجيش الليبي اللي أخذها من 2016 وما اللي خدموا فيها خدمنا في الكليه في المقر الف خدمنا في الكليه في المقر باء كان فريق متكامل والحمد لله كنا نشتغل ب شخص من كبار المتخصصين معنا ما زال في ما زال موجودين في المرحله باء بنفس بنفس الكثافه او اقل لكن نشكرهم جميعا حي كل واحد اشتغل معنا نحيي اي واحد ما ما ما ذكرناش ما اسمه حاليا اللي كتبتهم بارك الله فيهم وجزاهم الله الف خير ونخلي كلمة لسياده الامر كان عنده كلمه يتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم اولا نشكر مدير مركز البحوث والدراسات الهندسيه وكذلك فريق البحث بالكامل على فعل المجهودات التي بدلوها في اظهار هذه المشاريع على حيز الوجود وهذا انما يدل, عن يدل على الشغل المتواصل من فريق البحث بقياده رئيس فريق رئيس المركز ونشكرهم على هذا المجهود الجبار ونامل من السلطات الليبيه والمسؤولين دعم هذا المشروع واستكمال باقي مراحله حتى نطلعها على حيز وزوج إن شاء الله بارك الله فيكم وشكرا مرتين لجميع فريق البحث